بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أه نتقدم الآن إلى أعزائي المستمعين والمشاهدين بحلقة اليوم وهي عن انهيار السد العالي وكيفية النَّجَاةِ منه وكيف يكون الوقاية أولا السد العالي مَكْتُوبٌ له الانهيار في أي لحظة الآن ليه بقى عشان مجيء السيد المسيح وعودته الثانية الى ارض مصر فهنا يكون قدامنا اختيارين اختيار ان احنا ننتظر انهيار السد العالي ونبقى على ما هو عليه الان او نغير التاريخ لان لا يمكن معرفة المهدي المنتظر قبل حدوث هذا الانهيار فطبعا احنا مش عايزين ندخل في دائرة الخطر على الشعب المصري ويجب ان تفهموا كلامي بقى جيدا عشان دي ممكن تكون الحلقة الفاصلة بينها وبين انهيار السد العالي فطبعا ممكن ربنا يجعل لكل شيء سببا ازاي بقى يعني ممكن يكون السد النهضه الاثيوبي الذي يتم بناؤه الان هو القنبله الموقوته التي سوف تجعل السد العالي ينهار في النهايه او ممكن يكون حدوث زلزال عظيم في فالق البحر الاحمر المتصل بجميع السدود تقريبا مبنيه على فوالق جيولوجيه مع الاسف الشديد ممكن أن يحدث لها انهيارات متتالية وراء بعضها البعض فهنا نحذر من خطورة هذا الموقف طبعا أنا مقدرش أسافر بيكم عبر الزمن لكي تشاهدوا انهيار السد العالي لكن نحط في الاعتبار ان احتمال انهيار السد العالي ممكن يكون قريب جدا ماذا نفعل ولماذا يا يكون انهيار السد العالي، فهل احنا أذنبنا أو أكرمنا حتى ينزل الله علينا بالعقاب؟ أقول لكم نعم للأسف الشديد احنا في دائرة الخطر لأن تخلينا عن شريعة الله المنزلة وهي العدل العدل في كل شيء، لكن مع الأسف هناك خلل شديد في العدل. في مصر عموما هو عدم المكيال بالميزان كذلك جعلنا نقع تحت دائره الخطر الرهيب من العذاب فحتى نقي هذه الضربه انا بقول لكم على المفيد هتنفذوا الكلام ده يبقى انتم ايه انقذتوا انفسكم ما عملتوش الكلام ده يبقى تستحقوا العقاب كما جاء لقوم عاد وثمود وكل دولة وقوم نوح عليه السلام فكل دولة جالهم العذاب بسبب تخليهم عن شريعه الله واستعملوا شريعه اخرى مخالفه لشريعه الله فهنا استحقوا العذاب فقوم شعيب على سبيل المثال فهي قصه معروفه ومتداوله في كل المناطق انهم تخلوا عن الميزان يعني الميزان اللي حدده ربنا بين الناس هم تخلوا عنه وبدأوا يقيلوا بمكاييل اخرى ويطففوا في الميزان ويسرقوا في الميزان كل ده جلب عليهم العقاب فعشان نكونوا مهتمين بامر السد العالي يجب علينا ان نغير ما بانفسنا اولا تقول لي انا مواطن اعمل ايه انا مش بايدي حاجه وانت عايزني يعني اقف ضد الحكومه اقول له لا متقفش ضد الحكومه الكلام ده مش موجه للشعب بس لا ده موجه للحكومه ايضا ان هي تسعى في تغيير القوانين وتيجي وتتفق معايا كده بالراحة احنا ممكن نعمله ايه ونغير ايه ونطور ايه ومفيش حد هيتضر بالموضوع ده ابدا لان ربنا لا يجلب الضرر على اي حد صاحب حق لكن الضرر بيكون على الناس اللي هي عايزه تظلم الناس عشان تكون هي واخده النصيب الاكبر ليها بغض النظر بقي عن ظلمهم. تحت اي مسمى ممكن يكون عشان كده في خطورة شديدة علينا الان احنا كلنا في مركب واحدة ولما تغرق مصر هنغرق كلنا فاحنا يجب ان نفحص وننقب تنقيب فوري عن بعض المواقع المحتمل وجود بها تصديقا لكلامي انا من الاثار التاريخيه وكيف يكون هذا يعني عندما نصل الي خرطوش مثلا او حاجه مكتوبه عن اسكندر الاكبر ان هو قام ببناء سد في منطقه اسوان مقاربه للسد العالي فاحنا كده بنفهم ان السد العالي هو سد يأجوج ومأجوج هو الفيضان والجفاف يأتي بعده يأجوج هو الفيضان ومأجوج هو الجفاف خلاص فاحنا لو لقينا حاجات تدل على هذا الأثر فكونوا تيقنا تماما أن الموضع صحيح وأن اسكندر الأكبر هو ذو القرنين أما إن لم نجد شيئا من هذا القبيل. ووجدنا اشياء اخرى تدل على الملكه كليوباترا انها دبت الارض وان هي فعلا موجوده تحت الارض وتنتظر السيد المسيح ليقوم بايقاظها فده برضه اكتشاف عظيم هيكون او في حاجه ثالثه كمان هيكل سليمان بتاع الملك سليمان عليه السلام قام الملك شيشانك ملك مصر بعد العام الخامس من وفاته بجلب هيكل سليمان وتابوت العهد الى مصر وهي عبارة عن الاف الأطراس الذهبية اللى كانت تغشي المعبد من الداخل بالذهب يعني احنا لو عملنا الهيكل حجارة وعملنا ايه بعد كده اسمه ايه الخشب بعد كده نجلد الحجارة دي بخشب من الداخل وبعد كده نلصق ال- الذهب الأطراس الذهب الموجودة وهي عبارة عن رسومات نخيل وحاجات اشياء أخرى يعني فيها مزخرفة بالذهب الخالص وتم تركيبها داخل المعبد لعاد المعبد كما كان عليه في الماضي علشان كده ربنا جعله. من أطراس الذهب اللي هي ألواح عبارة عن ألواح ذهبية بتتم تركيبها على الحيطة زي ورق الحائط كده وبتتجمع في النهاية بيكون شكل المعبد من الداخل حتى الأرضية بالذهب يعني فيش حاجة من غير ذهب وطبعا في معدنات موجودة وخلاف المسبح وحاجات أشياء أخرى وأدوات من المعبد حتى الأن. هي موجوده في منطقه من مناطق غرب الاسكندريه برضو عايزين نحفر عليها نتاكد من هذا الموضوع هل يوجد فعلا هيكل سليمان المعبد اليهودي في هذا الموضع ام لا يوجد فعندنا ثلاث اشياء نبحث عليهم بجدية وصدق حتى نصل للمعلومات اللي أنا نشرتها قبل كده في القناة وصدعتكم بيها عن ملكة كيلو هتطلع تاني وان هي دبت الأرض وان هي السيد المسيح بإحياءها من جديد وهي بشرة خير للمصريين ويجب علينا ان احنا نطلعها بسرعة وخبر تاني بيقول ان مصر هتغرق لو ما الكلام ده ولو ما اصلحناش القوانين الوضعية اللي تم وضعها من قبل بعض الناس الذين يجهلون الشريعة السماوية وهي شريعة دي خلي بالكو الشريعة دي مش شريعة اسلامية بس لا هي شريعة مسيحية وشريعة يهودية وكل شرائع الدين يعني ليهم شيء مشترك هو الميزان بس انا بتكلم عن الميزان اللي هو العدل فالعدل ده مقبول في اي دين محدش هيرفضه بقى مش بتكلم بقى يعني احنا ممكن نكون مختلفين على وصف الله ممكن نكون مختلفين في حاجات كتيره ممكن نكون مختلفين في الصلاه لكن متفقين كلنا على العدل شو ده ايه العدل الوحيد الشيء الوحيد اللي هو بيجمع الاديان كلها على حد سواء يعني تروح لواحد مسيحي هات كيلو طماطم مثلا بيبيع طماطم هيدي لك كيلو يعني الحساب والبتاع كله بالميزان فدي حاجه مش هتزعل حد يعني شيء طبيعي يعني وكل واحد هيتحاسب على الميزان ده يعني انت مثلا جالك واحد هتديله 900 جرام انت اللي هتتحاسب يجي واحد تديله الف و ده كرم من عندك مش مشكله فمشكله كبيره احنا واقعين فيها وفي نفس الوقت هي علاجها بسيط جدا وسهل واقامه سد وقائي جديد جنوب السد العالي وعباره عن سد ردم كله من حجاره اللي موجوده علي جانبي الجبل عند بحيره ناصر يعني ممكن نعمله حاجة كويسة لمصر وتأمين للشعب المصري فانا بتكلم على حاجة هتفيدكو ما تضركمش مش هتضر الحكومة لكن الضرر هيكون على الحكومة اول واحدة لان هي مسؤولة على شعب مصر ومعاملتش اللي انا قلت لها عليه ان هي تقوم بالبحث والتنقيب عن هزين مواقع المسؤولية تقع على ايه على عاتق الحكومة برضو مفيش مهرب ليهم يعني تفتكروش ان مصر لما تغرق فعلا والسد يقع العالي هما في امان لا ده هما في خطر شديد كده بقى خلاص هما كده وصلوا النهاية بتاعتهم عملوا كتبوا النهاية بتاعتهم بأيديهم بهذه الطريقة وانا خايف عليهم مش عايزهم يعني يروحوا للسيناريو ده يعني بقول لهم روحوا لسيناريو افضل هو إخراج الملكة كيلوباترا اللي هي هتحقق السعادة ونعيد بناء مصر من جديد ونعمل سد وقائي وفي نفس الوقت السد الوقائي الجديد ده هيعلي المايه تخليها تخش مفيد توشكا من غير طرمبات ميه أو محطات رفع مش هتكلفنا حاجة ونعمل كمان نهر جديد موازي لنهر النيل دي بقى ايه الحاجات المشروعات المهمة. اللي هتبقي خير يعني انا مش عايز اكلمكم علي الغرق وان احنا هنفقد ناس كتير والاراضي هتروح والبيوت هتقع كلها وان الدلتا هتغرق بالكامل مش هيبقي فيه هتبقي عامله زي بحيرات فينيسيا كده في مناطق توصل لها المية للدور التاني والتالت والاول يعني تسعين في الميه من المباني اللي في الدلتا هتغرق حتي الدور الاول و. 48% منهم هيوصل لغايه الدور الثاني فيعني هيفضل ايه نسبه بسيطه توصل للدور الثالث فيعني خلي بالكم من الموضوع ده موضوع مهم وقرار مصيري ليكم وعدم اتخاذكم قرار ده مش معناها ان الموضوع مش ساري لا هو الموضوع ساري دلوقتي وتم يعني ايه تشغيل هذا الموضوع تشغيله بامتلاء المرحلة السلسة والاخيرة للسد الاثيوبي ده نظير خطر كبير يعني الانذار ده ده الانذار السالس والاخير لينا بعدها يحدث الانهيارات دي زي ما بقول لكل عاوز يصدقني يصدقني واللي مش عاوز يصدقني هو حر كل واحد حر في فكره وعقيدته مهما كانت كان معكم أمل حسني باحث جغرافي عن علامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر ونتوقع حدوثها قريبا إن شاء الله ويجب على الشعب كمان المصري أن يتخذ قراره بهذا ويتفاعل معي واشترك في القناة حتى نستطيع أن نصل لإنقاذ مصر إن شاء الله وحفظ الله مصر من كل سوء تليفوني زيرو اتناشر خمسة وشكرا علي حسن استماعكم